اعوذ باللہ من عبنشن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام سننے والے اور دیکھنے والے آج کا سوال اور اس کا جواب صدقہ فطر کے حوالہ سے ہے جو کہ بہت پوچھا جانے والا سوال ہے اور بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے اس کو سننا ہے ایک ایک بات توجہ طلب ہے کہ صدقہ فطر جو ہے اس کے بارے میں آقا کریم علیہ یہی و نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے اس کو ادا کرنا جو ہے ہر مسلمان پر جو ہے وہ واجب ہے اور حضور پاک علیہ صلاح و نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ چوراہے پر کھڑا ہو جائے اور اعلان کرے کہ مسلمانوں پر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے اور ادا کرنا چاہیے اور یہ کیوں ادا کیا جاتا ہے اس کی وجہ اور حکمت اور فوائد یہ ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں جو بھی ہم سے لغ باتیں ہو جاتی ہیں جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے زائل کرنے کے لیے ان کی تلافی کے لیے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے ایک اور روایت میں ہے کہ جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو اس کا روزہ جو ہے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے اور اس کا روزہ جو ہے نماز تراوی جو ہے رمضان المبارک کی عبادات جو ہیں وہ درجۂ مقبولیت کو پہنچ جاتی ہیں تو کوشش کرنی چاہیے ہر مسلمان کو مرد و عورت کو چاہے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے اب صدقہ فطر کتنا ہے سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال صدقہ فطر چودہ سو چوالیس بمطابق دو ہزار تیئیس اس سال صدقہ فطر کی جو مقدار مقرر کی گئی ہے وہ ہے پاکستان کے لیے تین سو بیس روپے فی کس مطلب کہ ایک بندے کے اوپر صدقہ فطر جو واجب ہے اس سال دو ہزار تیس میں وہ تین سو بیس روپے ہے اور اس کو ادا کب کرنا ہے ادا کرنے کی صورت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ صلاۃ وسلم نے ارشاد فرمایا اور حکم شریعت بھی یہی ہے کہ نماز فطر عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے صبح صادق سے لے کر عید الفطر كی نماز ادا كرنے سے پہلے پہلے تک صدقہ فطر ادا كر دیا جائے لیكن دور حاضر کے مطابق حالات کے مطابق چاہیے تو یہ ہے كہ بندہ رمضان المبارك كے شروع میں یا رمضان سے بھی پہلے اپنا صدقۂ فطر ادا كرتے اس كی وجہ یہ ہے كہ آپ کا صدقہ فطر کسی ایسے بندے کے پاس پہنچے جس کو اس کی ضرورت ہے اور وہ اپنی سحر و افطار میں اس کو خرچ کر کے اپنے روزے جو ہے وہ اچھے طریقے سے رکھ سکے افطار کر سکے تو یہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ عید الفطر کا انتظار کیے بغیر جتنا جلدی ہو سکے اپنا صدقہ فطر ادا کرے اور صدقہ فطر کس پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے اشیاء ضروریہ جن کو آپ نے استعمال کرنا ہے ان چیزوں سے ہٹ کر جو بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر صدقہ فطر لگتا ہے اور صدقہ فطر دینا کس کو ہے آپ صدقہ فطر اس بندے کو دے سکتے ہیں جس کو زکوٰۃ لگتی ہو اب یہ دیکھنا آپ نے کہا کہ جو بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے آپ نے اس کو اپنا صدقہ فطر ادا کرنا ہے کوشش کریے گا جتنا جلدی ہو سکے جہاں جہاں سے मुझे مجھے سن رکھے گئے ان سے گزارش یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنا صدقۂ فطر ادا کریں اور ثوابِ داران حاصل کریں جتنا بھی احباب اس بیان کو اس ویڈیو کو اس پیغام کو سن رکھے گئے اگر پیغام اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین کی سمجھ وہ جتع فرمائے آمین وسلام